У обласному центрі попрощалися з двома захисниками, котрі загинули під бахмутом. Лісівники Хмельниччини розпочали заготівлю дров до наступного опалювального сезону. Рекомендується робити і населенню. Чому у Хмельницькому не можуть повністю позбавитися від літератури російською?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 Підсихала, щоб повітря краще проходило, ми встановлюємо їх на піддони. Так, тут нічого одного немає, просто треба правильно сказати, щоб вони стояли і не падали при підсиханні.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 Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека зберігає у своїх фондах в основному навчальну та наукову літературу. Серед книг є вузькоспеціалізовані видання російської, які через відсутність аналогів не змогли вилучити та утилізувати. Це, зокрема, книги, що зберігаються у відділі мистецтв, розповідає його завідувачка Неля Томаля. В першу чергу, це вузькоспеціалізована література саме з мистецтва, з декоративно-прикладного мистецтва. Це ті самі наші мистецтво, яким зараз більше зацікавлюється і популяризується вже, і популярний стає в, саме в українців. І е, вузькоспеціалізована така література музична, е, це методична література саме з музики, е, саме живопис, альбоми, які виходили колись, е, більша частина виходила саме в російськомовної. За її словами, Український інститут книги зараз поповнює відділ українськими книгами хома спрямування, але це в основному науково-популярна література, яка не використовується для навчання чи наукових досліджень. Така ж вузькоспеціалізована література російською, що не має українських аналогів, зберігається в медичному відділі. Тут її більшість розповідає його завідувачка Ірина Козак. За її словами, книги з медицини були в свій час видані в Україні, але на той період російською мовою. Видавництво пропонує літературу України на українській мові і і без сумніву наші медики би з радістю її читали. Ну, по-перше, замінити повністю весь асортимент відділу неможливо. Це потрібно десятиліття комплектування. По-друге, фінансові можливості бібліотеки обмежені ми не все можемо купити і не все отримуємо. За минулий рік з бібліотеки вилучили 8 тисяч примірників російськомовної літератури, розповідає директорка Катерина Чабан. Перелічує, що не можуть зараз вилучити через відсутність аналогів. Це, по-перше, довідники, словники, підручники, методичні посібники. Вся вилучена література з бібліотеки списується, вона йде на здачу макулатури. За кошти, які виручені від макулатури, щорічно бібліотека купує, має можливість закупити нові книги. Але питання в тому, що вартість макулатури і вартість сучасної книги – це не порівняні два поняття. За її словами, зараз Хмельницька обласна наукова бібліотека приймає книги в подарунок від читачів. А от на Хмельницьку обласну дитячу бібліотеку імені Тараса Шевченка вилучення російськомовної літератури історії не вплинуло, розповідає її директорка Валентина Черноус. За її словами, ще до повномасштабного вторгнення Росії, попит серед юних читачів на російську літературу знизився. Через цей фонд формували україномовний. Ми розуміємо, що Хмельницьке – україномовне місто, діти вже з дитячих садочків вивчають українську мову і далі все, що йде за шкільною програмою, все, що читається, це все тільки українською мовою. Валентина Черноус говорить, із фондів бібліотеки список Сали та утилізували 10 тисяч книг російською. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 63 відсотки від запланованих в області під ранні ярі сільськогосподарські культури площ засіяні, розповідає начальник управління агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олег Малянюк. За його словами, сівба продовжується, бо цього року аграрії на півтори тисячі гектарів збільшили площі під ярими культурами. І вони становлять 880 тисяч гектарів. І цього, каже, цілком достатньо, щоб забезпечити продовольством не тільки Хмельницьку область. Завершили посів цукрового буряка 24 тисячі гектарів, завершили посів соняшнику 220 тисяч гектарів. На сьогодні продовжуємо посів кукурудзи і сої, кукурудзи буде в межах 215 тисяч, сої 190. Плануємо ці культури посіяти до кінця травня і в червні засіяти гречку. Забезпечимо, будем, дай Бог, щоб був мир, щоб до нас нічого не прилітало, нічого не, не робило, ніяких вирвів. Я думаю, що Хмельниччина буде сліпом і допоможемо ще й Україні в цілому. За його словами, нічні заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі на стан посівів не вплинули. Чого не скажеш про фруктові сади, каже Олег Омелянюк. Не сказав би, що дуже впливає, але притормажує роботу аграріїв, тому що хочуть посіяти в прогрітий ґрунт, але Ті культури, які були посіяні раніше, вони вже відвегетували, відцвіли, воно їм вже не шкодить. Тих, хто займається <клес> садами, особливо кісточкові, це там вишні, черешні, абрикоси, може десь там прихватити, підморозити.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 Як в тому ми бачили на сцені України ці спектакли. Моя мама знала пісні з цієї п'єси. Ми надіємося на перегляд. Нас підтримують такі речі, як ось, ваша наявність у нас. Тих, хто вже не дуже молоді, ми цінуємо вашу роботу. Ми скучаємо дуже з нашою фальтурою.